Νοσηλεύτηκα για ένα διάστημα στην κλινική συμβουλή την πρώτη μέρα με το σέγγισε η ψυχολόγωσης κλινικής, η οποία συστήθηκε ως ουραμία σχέτου. Είστε κατάλαβα ότι η για την Ουραμία Μιχαλογά. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι σαν τα υπόλοιπα κόμματα. Είμαστε ενωμένοι, έχουμε ιεραρχία, έχουμε αρχηγό και είμαστε πιστοί στην ιδέα. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο τρανή απόδειξη από το γεγονό ότι εγώ κατεβαίνω στο πλευρό του Ηλία Κασιδιάρη. Και για να μιλήσω και σαν ουρανία, είναι από του πιο στενού μου φίλου και ένα άτομο που χαίρει τη εμπιστοσύνη μου στο έπακρον. Εγώ άρχισα να ασχολούμαι ενεργά κατά τα 20 μου χρόνια. Στην εφηβεία δεν ήμουνα ε, και πολύ ενεργή στη Χρυσή Αυγή, γιατί πέρασα κι εγώ τι φάσει μου. Ήμουνα παιδί, πέρασε μια εφηβεία, αμφισβήτησα τα πάντα και κατ' δική μου και μόνο κατέληξα στη Χρυσή Αυγή. Δεν μου το επέβαλε κανεί. Εκείνη όχι μόνο σε μένα αλλά και σε άλλο άτομο, στο οποίο συστήθηκε μπροστά μου, ανέφερε μόνο το μικρό της όνομα, ουρανία. Ο... Δεν είναι απλά συνεχισμένο, είναι καθιερωμένο όταν ένας επαγγελματίας συστήνεται σε έναν νοσηλευόμενο, να συστήνεται με το όνομα και το επίσης του. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ και έχω νοσηλευθεί ξανά. Κατά την παραγονή μου στην διελική συνούρη, σκέφτηκα να διαμαρτυρηθώ, ε, αλλά δεν το έκανα λόγω φόβου, διότι θα ήμουν το μόνο άτομο το οποίο θα διαμαρτυόταν. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να είχα προβλήματα από το να μιλήσει άσχημα για μένα και να αλλάξει φαρμακευτική μου αγωγή, μέχρι το να μην με ενδιαφέρονται πλέον και να μην είναι η φροντίδα που θα λάμβανα η ίδια με πριν. Δεν μπορούσα να είμαι ο μου, δεν μπορούσα να μου προσωπικές πληροφορίε. Όπω περίμενα, είχα την Ιωάννη, διότι φοβόμουν ε, την αντίδρασή τη, τι συνδέσει και κλπ. Είμαι Ελληνίδα. Είμαι στρέικ και δεν γουστάρω την υποκρισία. Είμαι μη Μιχαλολιάκου. Όλοι αυτοί προβάλλουν τα δικά του πρότυπα. Παίζουν τουλάχιστον 10 διαφημίσει κάθε 5 ώρε στην τηλεόραση για του πρόσφυγε. Λέτε πως είναι δυνατόν να φωνάζουνε και να μην αφήνουνε τα παιδιά στην ελληνική παιδεία. Στην παιδεία που την προηγούμενη και όλας εβδομάδα είχε μαθήματα για τρανς, για κοινωνικό φύλλο. Ε, μετά το σοκ και την αϊδία που ένιωσα κατάλαβα ότι έμεινα χωρίς ψυχολόγο διότι εκείνη με είχε αναλάβει και ατομικά και έκανε και κάποιες ομάδες στις δεν συμμετείχα πραγματικά, διότι δεν ήθελα να συμμετέχω στις δικές της ομάδες. Σκέφτηκα να μην ξαναπάω στην συγκεκριμένη κλινική, διότι εργάζεται εκείνη εκεί. Ε, και κυρίως ε, ε, φόβο και, και σοκ και αελδία. Στην κλινική τα αγαπή κοντά της ε, περιελάμβανε ε, ομάδες Βλάββαναν ε, να συνοδεύει άτομα για καφέ στη, στο πέναντι καφενείο ε, ως έξοδο από το πρόγραμμα και ατομικές συνεδρίες ε, με διάφορους νοσηλευωμένους. Στην κοινική ήταν πολύ καιρό πριν νοσηλευστώ εγώ. Ε, δεν γνωρίζω αν το προσωπικό ε, γνώριζε, φαντάζομαι ότι όλοι γνώριζαν ποια ήταν ε, με αυτόν τον τρόπο έχασα και εγώ την εμπιστοσύνη μου και έτσι ένιωσα και εγώ κάποια ιδέα προς το διευθυντή, προς το προσωπικό, ακόμα και προς το γιατρό μου, διότι ε, έλεξα να δουλεύουμε μαζί τη, κάποιος επέλεξε να την προσλάβει και όλοι επέλεξαν να μην ε, παραπονηθούν και να μην ε, ζητήσουν, να την, να, ζητήσουν να απολυθεί.